Yo un tío, un pueblo aquí cerca de Lugo, pues me gusta con los amigos, llamar eh, a, a los videojuegos, o caminar, visitar lugares. Y eh, los fines de semana, un, algunas veces, pues sí que van a extras o algo que sea compatible con, con tu. En fin, aquí porque bueno, anteriormente estive en eh, o Bacharelato no Ibero Augusti e eh, quedaron umas asignaturas, ou eh, bueno, un futuro quería ter no Bacharelato para ser estudante. Eu sinto ver a gusto e eh, os horarios son bastante flexibles e eh, desta un pouco para pois pues, tirar casa, estudar máis, preparalo máis. E aquí, pois, pues, tanchas axudas que ti precisas, tanto nas titorías como nas casas. Pois, eh, co acharelato, sempre tens máis opción de estudo ou traballo no futuro. É. A mi gostaría me seguir pola rama da educación, por educación infantil e o ciclo superior, porque me gustan moitos menos. Sí, porque acabas un título eh ao mesmo tempo podes traballar, se si é o que queres, ou sea, para pagar os teus estudos, se és maior, eh bueno, eh, as pessoas pois pues, tamás veñan e tamén pois pues, tades outra oportunidade para acabar o que